Але джедаї думки, привіт всім тим, хто змушений за мною слідкувати, спецслужб та все, як кажуть, видруковувати, зберігати на файлах для того, щоб потім мене судити і ваш страх є досить об'єктивним. Так, да, вам написали там хтось клявузу і ви змушені це робити, але світові світовій історії не один раз селянини приходили до влади. Вообще вся китайська історія, всі ці імператори, вони всі були якимись сільськими старостами. А от сучасний Талібан, там взагалі теж якісь сільські вчителі його учили, наскільки я чув, не розбирався в історії. Но... Ми знаємо, що основне, коли відбувається кризис, гроші перестають грати регуляторну роль, тому що вони, ну, інфляція зідеїв, і тому керувати людьми капіталізмом стає просто нереально. І, відповідно, та ідеологія, яка будувалася довгі роки, оце є споживання, споживання і клептократія, вона моментально рушиться, тому що ти людей обекрав, тобі колись багато грошей, а вони з інші процеси пройшли, і все, і ці гроші є, ніж порох. Біжать там, в золото починають лазити ще щось. Це так не працює. Тому що ти людей за те все не купиш, і ти ждеш, коли ти там береш свою владу. Та реакція, це вона збирає гроші, щоб повернути свою владу. Ну, який у нас найбільший діляційний процес, який у вас буде лікати євро і долар. Якщо ці дві валюти рушаться, і ще там разом з собою посунуть юань, то відповідно у нас буде суперкриза. І ця суперкриза вона також перебуває в якомусь тому ідеальному, тобто в свідомості людини. Людська, людська свідомість змінюється, і починається можливість якоїсь секти невеличкої. А це вчення до 300 людей, просто вирватися в люди, стати суперрелігією, прийти до політичної влади. Тому що ми бачимо, що, от, наприклад, сектор, яка християнства прийшла до політичної влади. Ну не зараз, 4, ві... 4 віка йшла, поки дошла до політичної влади. Просто такий час тоді був, що так не було інтернетом. І ми бачимо, що це невеличке вчення, яке дуже швидко розрослося і перемогло в цій політичній боротьбі. Хоча поряд з Ісусом Христом були інші чудотворці, наприклад, його колега Йоанн Хреститель, там ще були всякі філософи, які теж чудеса показували, теж ізлічали людей. Але це не є основним і не є головним. Основним є те, як ти подаєш свої думки, які ти приклади показуєш. Тобто чудеса – це вони так, для чудьбі будемо говорити. От, наприклад, сюди його, як він хліб ділив. Він верніше прийшов на горну проповідь, почав читати на горну проповідь. Каже, тепер сядемо поїмо. А всі кажуть: Ну нема що їсти. Ну він знає, що кожного є собою, що їсти. І він тоді каже: Я зараз дам корзину, і з цієї корзини беріть собі їсти а все, що лишнє, кидайте всередину. От він дає ту корзину. Людина принесла дві хлібини там рибину. Вона бачить, що на цілу рибину не з'їсть, ламає на полу, полам, викидає одну хлібину, думає: ну мені хватить. І так, корзина йде. Якщо там якесь ніще, воно звідти з корзини взяло. Но в результаті оказалося, що скільки їжі принесли, що набагато більше. І це було оголошено чудом. І кожен це чудо признав, тому що ніхто не хотів признавати, що воно жадна схега всередині переживала зближні поділити. Що воно таке дивнощанське. Того ці чудіса, як кажуть, вони мають ось таке значення розумове навіть там як його на Христа і йшли розп'яти, то він показав людям, що можна все простити, що життя не є страждання, тому що життя вічне. Він показав те, що він вірить в це вічне життя. І своєю жертвою сказав, що ви повинні тут прожити як люди. Ви повинні ну, Бути християнином, це жити як, Христос, як Ісус Христос. Тобто бути таким такою чесною, порядною і бути добрим. І сказати, не робити гріхів і бути добрим це дві великі різниці, щоб ви розуміли. Тому що не робити гріхів це ти якісь ініціативі не виходить. А ти вже робиш зло, тому що не діяння в по законодавству, дія або бездіяння. Тобто бездіяння теж може бути злом. Якщо людина помирає і ти їй не допоміг, то це зло. А ти міг їй допоміг. А тепер скажіть мені, якщо людина помирає від якоїсь ракової захворювання, гине на війні. А ти нічого не зробив для того, щоб розвивати лікарську справу, зупиняти війни через дипломатію, створювати таку економічну систему, в якій не буде він. Правильно, ти зробив зло. Ти вже заслуговуєш пекла. Ну, воно пекло в твоїй душі. Чому ну, не, не треба ніякого пекла видумувати там якого після смерті, воно вже тут, на місці. Ми, ми вже, можна сказати, знаходимося і в пеклі, і в раю, я кажу, в, в астралі, ми і так знаходимося. І всі ті наші почуття, які проходять через наше життя, те все, що відбувається, ті всі емоції, якщо вони приємні, це винагорода за наші правильні вчинки, це те, що ми поборемо своїх демонів. А якщо навпаки нам паршиво, то це означає, що ми щось робимо те. Я вже писав, що міра твоєї філософіки, міра філософії, це істинність, істина, як ти досягаєш? це практика. А в чому ви міруєте практики? В геополітиці, там, як Україна між собою говорить? Ні. Від того, наскільки ти щасливий і задоволений з собою. От, ти сидиш, ти їдеш там, в метро, в маршрутці чи на туалеті сидиш, ну не І кажеш, ну бля хамку, яка я класна людина, тому що я тут вчинив правильно. Отут От, так має бути, так буде. І це виходить таке удовольствие дуже велике. Тобто треба дуже бути чуйним до своїх близьких. І коли ти починаєш з тих мелких справ, то з цих мелких справ виростає і одна велика справа. Тому що ти допомагаєш іншим людям, ти відчуваєш це піднесення і цю силу навколо себе. Тебе інші люди починають підтримувати. Це за один день не відбувається. Ти треба років 5-6 йти по цьому філософському шляхові. І коли ти починаєш інших людей розуміти, підтримувати їх, лікувати їхню душу, вони починають тебе підтримувати. І вони починають тебе вести, яка є на той п'єдестал. Тому що вони бачать, що ну, це є добре. А, а хороше повинно йти вверх. Тому я говорю, вся проблематика філософії, що ти говориш те, що ти думаєш, а потім е, ти робиш, що ти говориш, ну, так і послідовно. Думки так складаються. Спочатку людина думає, потім вона починає висказувати свою думку. Півроку вона говорить одне те саме, думає одне те саме, потім вона починає діяти в малому, а потім вона починає діяти в великому. І коли ми говоримо про такий матеріаліст, то він спочатку приходить в думки, після думок він приходить в мову, а після мови люди починають бути жадними, скупими і увіщати інших, а що мені що до інших, головне, щоб я. Ну це ж не є велике емоційне задоволення. Тому в нас е, капіталізм порождає ось таку, як среду, середу, коли дуже багато людей прагнуть тільки думати за себе і прагнуть е, збагачення, а все остальні їм до нової лампочки. А у нас е, суспільство це є тіло. Ну, як з клітинок складається, а клітинки з тканин. Кожна країна — це якась канинка. Хтось — серце світу, хтось — мозок світу, Америка. Мозок світу, країна — серце світу. Так будемо говорити условно. І, е, люди між собою взаємодіють. Ну, якщо починають якісь твої клітинки хворіти, що відбувається? Якщо на шкірі чиряк побувається, лопається там. Якщо тканина десь всередині починає загнивати, біль ти відчуваєш. Кожна клітинка починає відчувати якийсь біль. Коше такого е, першу чергу душевну, і це не залежить від того, мати стану там кричать, що пролетарії найбільше страдають, того вони будуть е, саме передові. Ні. Багаті люди теж страдають, повірте, що дуже важко спілкуватися з людьми, які з тобою спілкуваються тільки заради того, щоб виминути в тебе якісь гроші, або отримати від тебе підтримку в якійсь справі, чи просунути тебе на якусь посаду, ну, лишуть тобі коротше дубу, і нормальна адекватна людина відчуває від цього біль незадоволення свого життя, У мене є друзі-мільйонери, у мене є друзі-бізнесмени, а от я написав коментар, що Твоє життя хороше, якщо ти хочеш його ще раз прожити. І Цей друг мільйонер мені пише, а я не хочу. Отак. Каже, я не хочу ще раз переживати те, що я пережив через все життя. Мільйони людей не роблять щасливими. Людей роблять щасливі взаємостосунки з іншими людьми. Ми ті ж самі мільйонери, вони стараються, як ті що мої знайомі, стараються допомогти іншим людям, стараються донатити, стараються дати гроші. Але що вони бачать? Що через певний період часу та людина, якій вони допомогли, вона знову попадає в ті самі спутні обставини. Або в такий момент, що її хочуть просто надурити. А найгірше – це те, що люди, які потребують, які чесні, такі добропорядні, вони них не просять цієї дитмоги. Того говорити про те, що біль відчувають тільки пролетарії – це є досить помилково. Морально біль відчувають і багаті люди, які є досить порядними. І оце є, як кажуть, актив. Ті люди, які хочуть змінити світ, повністю для того, щоб ці всі клітинки вилікувалися. Якщо ми дивимося на, тіло, на соціальну структуру як на одне тіло, то ми говоримо про його перебудову. І от у нас є такі націоналісти, він розказує таку казку, що от, все має розвиватися природним і має відбуватися те, як ліст виробничих сил і тоді йдуть зміни в нашому в соціальному організмі, і це все має йти своїм чередом. Ну, любити морковку, а ви бачите, яка вона в природі, любити кукурудзу, знаєте, що кукурудза, кукурудза — це там з маїса такого невеличкого зерня, вирощена. Ми стараємося кожен раз отримати якісь нові сорти оці кури, гриль, які ми купляємо, вони дуже дешеві. Так, е, обична курка 5 місяців росте до 2 кг це вже супер класно. А ця кура-гриль за 2 місяці до 4 кг виростає. Тому що пройшла велика генетика, велика селекція, вибирали сперму з тих здорових, навчилися скрещувати різні сорти, бо ж це ж з маленької курочки, з Великого Півдня ці бройлери виходять. Тобто таке скрещення відбувається. В результаті виходить бройлер. Ми, люди, навчилися змінювати живі організми до того, як нам потрібно. І ми, люди, є самі живий організм. І, наприклад, якщо б я сказав вам, що можна вести укол і вилічити ваше захворювання. Ну, які там ваші можуть бути захворювання? Тиск, рак, О, що, коротше, психічні захворювання, сердечні захворювання. От що ви там хворієте, які у вас проблеми, ваших друзів проблеми, все. Ви вводите, туди заходять роботи, які повністю міняють вашу генетику мікророботи. І ваш організм просто виштовхує те, що не треба. Вбиває ракові клітини, перестроюється. Мало того, якщо ви абсолютно здорова людина, ви колоти ті роботи, і починаєте жити там років 300-400. Тому що ваші гени починають там виправлятися в певну сторону. При цьому всьому ви залишаєте такі, як ви є більший ваш імунітет, ну, в майбутньому напевно, що так і буде. То ми напевно сказали, що це є хорошо. Коли ми створюємо, створюємо нові сорти, як ми беремо? Беремо пельцу з одного виду, переносимо на другий вид, виростають ягоди, ми там їх давимо, вибираємо насіння, пророщуємо, кожен маркуємо, дивимося, щось виросло більше, ніж раніше. І от ми з цього насіння починаємо робити клони. Таким чином утворюються нові сорти, як кажуть, з допомогою селекції. З допомогою генетики ще робиться цікавіше. Беремо генетичний маркер, вирізаємо якийсь кусочок гена, прикріплюємо до іншого гена, знову ж таки садимо, виростає, дивимося, що виросло. І вже ми тоді позначаємо, що при зміні оцей, оцей кусочок гена відповідає за, наприклад, широку листву, а цей кусочок гена відповідає за великі ягоди. І вже на слідучу рослину ми вже беремо кожен раз, у нас буде більше знання того, що ми змінили. Якщо ми подивимося на тіло як на рослину, то виходить, що ми можемо соціальну будову змінювати, розуміючи ці світову історію, вивчаючи, як кажуть, філософію, психологію, соціологію, економіку, ми можемо формувати те, як буде будуватися економіка. Якщо ми формуємо, як буде будуватися економіка, ми можемо формувати, як будуть люди на неї реагувати, щоб у нас, як кажуть, люди не відчували того болю. Ну, Сюди люди глушать в способом. Релігія. Саме людина переживає, що в неї буде після ну, смерті. Всякі неприявності страпляється, людина приходить в церкву, починає молитися, там знаходяться інші люди. Батюшка говорить, людина поглинається думками в ту проповідь, в те пісню пені прекрасне, і, якщо гарний хор. І людині стає легше. Ну, обій для народу. Кінофільми. Нас включає ввечері кінофільми і дивиться, поганає думками туди в кінофільм, відчуває там емоції, а свої переживання відходять. Комп'ютерні ігри, ну саме мистецтво, можна сказати, музика. І ми таким чином полегшуємо біль. Ну, звичайно, деякі соціалісти, комуністи починають кричати, що цей опір треба відкинути, релігію треба відкинути, треба відкинути музику. Мистецтво ні, це не можна відказати, тому що у наш хворий дуже сильно йому щось болить. Тобто біль це симптом, це означає, що треба лікуватися. І ми даємо якесь знеболювання, щоб людина в тій мірі, щоб людина не відчувала, як кажуть, того і депресії, стресу, болі, але могла взаємодіяти з іншими людьми. Але це тільки знімає біль. І ми всі знаємо, що будь-який наркотик кожен раз треба приймати в більшій мірі, тому що він перестає діяти. А лікуватися як треба? Змінювати суспільство і змінювати себе, щоб не відчувати біль. Чи можна пристосуватися до капіталістичної системи? Та не можна. Я об'ясняв, що тут вічне безробіття, вічна гонка між тим, хто професіонал, хто не професіонал. Самі професіонали перетворюються в машини, тому що вони тільки займаються тим, що своєю справою дишуть в потилицю собі то конкуренти. Це життя, це не життя. Працювати по 14 годин в день і не здати нічого, крім своєї роботи, це, це не є нормально. Іти на різні преступлення або усунути своїх конкурентів, займатися якимись сплітнями, всякою політикою всередині компанії, аби зайняти кращу посаду. Це ще більш актуальніше, ніж просто ставати професіоналом. Дехто хоче бути просто професіоналом, і дійсно ми таких людей поуважаємо, але вони як конячки бруть. Тому що вони постійно працюють щоб над собою, щоб бути краще, ніж інші. А інші підставляють один одного, бо ну, так легше, що нам можна сказати, можна і важче психологічно. Ну, Капіталізм це не є нормальна форма організації суспільства. І вся ця високопродуктивність вона не дає людям щастя. І ми можемо побачити ті самі тенденції, які ми бачимо при будь-яких революціях. В першу чергу треба визначити, що жінки відмовляються народжувати дітей. Це було в Римській імперії. Далі стає багато отшельників. Тобто в Римській імперії йшли християни, десь закривалися у світа і починали відчувати задоволення, коли вони лишали все своє майно подальше. йшли в якусь печерку, там закривалися і мислили, і відходили як кажуть, від усього цього матеріального. Ось це такі ознаки того, що йдемо ми ближче до революції, до зміни думки. Тому що революція, вона в голові людини. Те, як людина мислить і воно змінює світ. Звичайно, мислі людини там капіталізм програмує, що треба більше мати майна, треба тоді тебе будуть всі любити. Ну, я вже казав, що ото, що у тебе більше майна, тебе любити не будуть більше. От ти що, любиш тих кого багато майна? Чи ти любиш все-таки своїх близьких людей, які до тебе добре ставляться? От думай, як до тебе хочуть люди ставитися, так ти до людей стався. І ми переходимо вже до нашої секти. Я. От я описав передумови того всього. Що дає наша секта? От ти приймаєш наше вчення. Основна ідея нашого вчення — це є великий прорахунок. Я потім покажу, я це онтологічно я покажу, як це онтологічно виглядає. Хоча я один раз розказував те, що Бог в кінці існування цього світу прораховує все, що було. І осознає за кожну людину, Її життя. Мільярди людей будуть жити, живуть мільярди людей, а будуть трильйони, не є, які цифри уявити не можна. Коли ми всю галактику заселимо, коли ми всі інші галактики заселимо, то уві, за скільки, скільки життів Богу треба прорахувати. І от він ці життя прораховує, а під час прорахунку він їх проживає. Зачого він їх прораховує? Тому що йому треба перезапустити світ заново. Почати все спочатку. Вчати це з великого вибуху, з одного подібного стану. І таким чином виходить, що Бог нас всіх зв'язує, і що ми стаємо однією душою. Тобто ті всі душі разом збираються в одному, як кажуть, місті, тому великому прорахунку, і Бог проживає кожне життя. І питання, що це є життя? Оцей великий прорахунок, чи ми відірвані від великого прорахунку, то це залишається для мене теж питання. Але факт того, що ваша душа, і душа там, ваших рідних – це одне те саме. І просто як виходить, що ви отримали амнезію і проснулися в тілі ваших рідних. Є така теорія, що от, можливо душі не живуть в один той самий час. Що це означає? От Ви спілкуєтеся там, зі мною чи з кимось. Для мене це може бути минуле. Моя душа може бути впереді. А для вас це є сьогодення. І ви так само спілкуєтеся з кимось і. Душа цієї людини ще до цього періоду не дійшла. Зрозуміла ідея. Якщо цю ідею восприйняти, то виходить, що одна душа може прожити всі життя. Якщо одна душа може прожити всі життя, то це означає, що ті ваші співрозмовники, ті, хто вас оточують, це є ви. Просто ви втратили повністю пам'ять і прожили за них їхнє життя. І того треба робити так, щоб їхнє життя налагодилося. Ну це вже в індусії треба дуже добре думати, що таке є добро. Наприклад, ти попрошувати попрошайці гроші, це добро чи не добро? А привича, в неї привичка вже не працювати, не взаємодіяти з іншими людьми, не мати задоволення, як кажуть, іти далі просити ці гроші. Значить, це не є добро. А що є добро? Створення освіти, створення хороших робочих місць, щоб ця попрошайка могла піти, навчитися, піти працювати, створити нормальні соціальні зв'язки, зрозуміти ту істину, яку зрозуміли ви, і робити добро теж іншим. Старатися покращити життя навколишнього світу. Таким чином суспільство об'єднується один великий розум і починаємо відбати один про одного, як в сім'ї. Це суспільство стає однією великою сім'єю. І ви починаєте розуміти, що ваші діти – це не те, що ваше генетичне, а це те, що думає, як ви. І якщо ваші ідеї переходять в інших людей, ці люди стають автоматично вашими дітьми. Отак будемо говорити. Ми є все-таки... Те, що знаходиться в свідомості, а наше тіло просто і наше битє просто формує нашу свідомість. Але коли ми втратимо це тіло і перейдемо в інше тіло, то ми будемо бачити світ зовсім по-іншому. Тому наша секта є така прогресивна, вона не відкидає ні мусульманство, не відкидає ні буддізм, ні християнство, ми відкидаємо догматизм, ми стверджуємо, що Бог є. Що Він всіх нас скріплює, і що Він е, створив цей світ для нашої радості. І що наша філософія є вірною, на відміну від інших, тому що ми не вбиваємо біль, ми не йдемо проти болю, ми не йдемо проти страждань. Ми перемножуємо радість своїми діями. Ми починаємо думати не навколо того, як заробити гроші, ми починаємо думати, як зробити інших людей щасливими. Оце для нас найголовніше. І за політичну владу боротися, душити когось, я думаю, що ми цього робити не будемо. Да, це, це я спеціально говорю для спецслужб, щоб вони чули, щоб мене раніше для мене не посадили. Да. Ми не будемо. Чого? Тому що прийде момент, коли всі свідомості зрозуміють, що краще, щоб керували ми. Тому що ми добрі, ніж будуть керувати всякі люди, які хочуть збагачення які роблять це заради грошей, заради влади над іншими. А влада над іншими — це вже і здівательство. Тобто ми влаштуємо всіх. Ми влаштуємо і СБУшників, і ФСБшників, і поліцейських, і, як кажуть, людей, які є оці професіонали, які ці, тільки працюють для того, щоб компанії працювали. Не думайте, що, як сказати, власники заводів мають таку велику владу над людьми. Владу над людьми мають гроші оця думка, що все заради грошей, оце має людьми владу. А ми знаємо радянський опит, знаємо, що всі ці власники заводів при принепі поверталися назад в Радянський Союз і їх ставали керувати. Причому вони не були власниками, вони просто були керівниками цих підприємств і займалися плановою економікою. А чого так? А тому що я знаю теж власників заводів, я там був на конференції, познайомився, людина керувала виробництвом великим, Зараз таксує. Ужо. Твій досвід в іншій країні, в іншому місті не потрібний. Твій досвід це є твої зв'язки. Тобто людина, вся, вся ця комерція вона базується на зв'язках, на вмінні налагоджувати стосунки, тобто сидхабарі і тому подібне. І коли ти приїжджаєш в інше місто, ти там нікого не знаєш, то тобі не довіряє, і там вже всі місця зайняті. Вже тобі десь пробитися далі дуже-дуже важко. Мені не mm -hmm. дали лишається майно за яке жити успішно це кажуть, розідаєся корупція. Але помімо корупції, що треба бути чимсь другом. Я казав мій колега, каже: Хочеш місце на митниці, ти маєш бути родичем якогось митника. Так воно виходить, що мало грошей треба ще бути якимсь родичем, чи якимсь колегою, чи другом, близьким вхожим, сім'ю, кумом і тому подібне. Коли ти хочеш, це хороше місце. А погане місце тобі продадуть, як кажуть, леві лєво, людині. І щоб десь йти там вище, треба дуже добре вміти цілувати попу. Чи Ці, ти хочеш прожити так своє життя, цілуючи попу? Чи Ці все-таки прожити своє життя, роблячи добро своїм близьким батькові, матері, дружині, своїм дітям? Думати про те, як вони формуються як люди, чи вони відчувають задоволення, що відчуваєш ти від життя. Бо коли тебе міняється філософія, ти починаєш відчувати задоволення. Коли ти допомагаєш людям досягти чогось, це просто великий кайф. Завдяки ставте лайки, підписуйтесь на розумних людей, допомагайте тим талантам, які ще не розвинуті, але які будуть розвиватися. І Надихайте інших людей. Це ваша робота в житті, це нашої секції, надихати інших людей, допомагати їм рости. А коли ви допоможете вирости цим людям, вони вас просто тухнуть вверх. Але, мої джедаї, ті одиниці, які дослухали до кінця, будемо більше говорити про онтологію, тому що онтологія допомагає нам діяти так. І ми перестаємо сумніватися в тому, що Бог існує. Ми перестаємо сумніватися в цьому мірозданні, перестаємо сумніватися в тому, що у нас душа, що в наших знайомих точно така сама душа, як в нас. І що роблячи їм добро, ми просто робимо собі, тільки ми просто не пам'ятаємо, як ми ними були чи як ми ними будемо. І ми заради приємних емоцій. приємні емоції вони завжди в взаємостосунках між людьми. А взаємостосунки між людьми виливаються в економіку. Тому. Перший крок — це є вивчення філософії, міняємо свої думки. Другий крок — допомога своїм близьким, які просять допомогу в першу чергу. Думаємо над своїми словами, що ми маємо говорити своїм близьким, щоб вони змінювалися. Не треба йти в штики, бо сама дорожча істина — це та істина, до якої ти дійшов сам. Люди чужих істин не приймають, тільки свої власні. І Переходимо, як кажуть, до політичної боротьби, тому що щось змінити кардинально можна тільки управляючим великою кількістю матерії, управляючи економікою, несучи свою культуру і несучи свою думку. Нам, може, ще далеко до перемоги, але вона буде за нами.